دوستو آپ نے اپنے دوست سے کہنا ہے کہ اپنے ذہن میں کوئی بھی دو ہنسوں والا نمبر سوچ لے فار ایگزامپل وہ سوچتا ہے پینتالیس اب آپ نے کہنا ہے کہ ان دونوں ہنسوں کو جمع کرے چار اور پانچ کو جمع کیا یہ ہوگئے نو اسی طریقے سے وہ ان اپنے دونوں ہنسوں کو جمع کر لے اب جمع کرنے کے بعد آپ نے کہنا ہے کہ آپ نے جمع کر کے جو جواب آیا اس کو اس کے اوریجنل رقم سے تفریق کر دو فار ایگزامپل اس کا جواب آیا نا نائن تو اب اس نو کو اس پینتالیس میں سے تفریح کرنا ہے پینتالیس میں اس نو کو تفریح کیا بکیہ بات گیا چھتیس اسی طریقے سے وہ کر لے جب وہ اپنی کل کر لے تو آپ نے اسے کہنا ہے کہ ایک انسا چھپا لے اور ایک انسا آپ کو بتا دے فار اگزمپل وہ تین کو چھپاتا ہے اور چھ آپ کو بتا دیتا ہے اب آپ نے یہ سوچنا ہے کہ چھ میں کتنے جمع کرے تو یہ نو بن جائے اور وہ جتنے بنے آپ نے وہ اس دوست کو بتا دینا وہی اس کا چھپا ہوا نمبر ہوگا